Da vidite, nakon četiri mjeseca, nažalost, ništa se nije je prvenilo. I dalje šestaro šlana obitelji živi u dva kontejnera. To je dvoje odrasle djece. Onaj prošli potres koji je bio je čine 4,2. E. Ne, tu je bila zgrada koja je, nakon onog potresa, se srušila. Precič, da mlijekara. Sad, znate, moj... Da, da... <laughs> To je bila kuća koja oh. no, po je... Pomeđa razdrava. I... Liči... Šta je srušeno? Srušeno nešto? I on ne predstavila opasnost. Ne. Mm -hmm. Evo ga, nažalost, nakon četiri mjeseca ste vidjeli da se više država ne bavi sa stradalima, svi su se prebacili na kampanju, a ljudi dalje ovdje žive i bez vode, i bez struje, i bez javne rašljute, i bez sanitarnog svijeta. Znači, svi su se bacili na kampanju, a ljudi dalje žive u nemogućim znači. uvijekom. A bio sam sad u Glijanskoj na selu, isto priča, da. Isto je više šlana obitelja. Pazite, znači, elabora za rušenje kuće je oko 12000 kuna. Ljudi to nemaju od kud isfinansirati. Znači, trebalo bi nekakav sistem uspostaviti novej. O, da se sruši kuća, zloni od kud. Država će njima dati tih 12.000 kuna, a Od čega će oni to isfinansirati? Pazite, to su problemi na terenu uh, puno veći nego što se u Saboru o njima raspravlja. Dobro, to niko u Saboru ne zna, 12.000 kuna je predanova. Pazite, elaborat za rušenje dimnjaka, kako bi dobili od grada novce, vi morate e, napraviti elaborat za sanaciju dimnjaka. A kao elaborac, u, mislite, u smislu da se opravda, da, da opravda kasnije i trošak obnove. Ne? Tako je. To je nemoguće da bi sadržavom znači to je jedno selo na bani 32 da, da, da. kuće i jedno selo na bani. Znači opet sve ljudi. Hmm. I još imamo Ja ja ne znam koliko njima koliko vremena treba. Mi smo imali u, u gunji 2015. nije bio potres, ali isto je. Mislim da kuće nisu rušene, ali se tome malo ono, pristupilo odmah praktično. ništa, ovdje je zabora na za rekli su preče... isto se radilo o tome da se ljudi vrate u svoj prostor. Tako je, tako. A ovo je a slično. Ovo moraš da odemo. Dobro. Da. <laughs> Stoka je u drugom. Učinu kao u mesni nareze konzerva. Ista priča kogu u gledanju. A pod krevetima su stvari, jer mi na ovom kudnicu stvarima. Da, tri, tri mjeseca, tri pol mjeseca su bili bez sanitarnog čvora i bez vode, znači nisu se mogli nigdje ni okupati, imali su ovaj vani to i to, Znači, bila je zima, bio je snijeg i onda je sindikat penzionera grada Zagreba i im je kupio mali kontejer koji je sad opremljen, znači i sa tu škadom, ima i veš mašinu. I, sve. I sad je isto problem, recimo, do kuća, kada će biti, kdo to za naš četvoro da se razdvojimo, da, da nešto tu privremeno, da dobijemo I, I, I, I, bilo šta da možemo se razdvojiti. Vi ste ovi, od, od vas odkupljivali mlijeko, ne? Da, u da. da. To i dalje funkcionira. Da, nema ne krava, nema štale, nema krava. Je mi je čovjek tamo da mu je 15 ovaca, da. dan nakon potresa uginulo od trese nisu nisu ubijeno ono nije, nije se sručilo ništa na ovce nego je Evo tu gdje je bilo. Ovaj, da, da da da da. I da da ja da dešava, a... da žalmi, da U da sam... da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Dakle, ne, ljudi ne, ne, ne, ne, rađen je ne, da, da. Sta, elaborat, rađen je Sakićar je radio elaborat za zgradu u kojoj ja živim u centru mm -hmm. grada, tako dakle, to puno veće od ovoga. I to je išlo preko Stambenog, Bratskog Stambenog, to nije koštalo 12.000 krona. Tako mm -hmm. dakle, to je ono ozbiljan jedan rad, ono. to je, moraju sve pregledat, to mm -hmm. je jedan čovjek napravio, sigurno, tako dakle, to je veća odgovornost da je on je potpisao da da je bit. Da nešto sigurno, reklo dakle, lako reče rušina, i 12 tisuća kuna. Ali puno bi je se dakle, grada stara prije 100-100 godina, on je napisao da je sigurno, dakle to je reč. Još kod da se sve znači sve legalizirano. Da. I kad se sam legalizirano, mora mora kvar, pa onda. Da. Ako bi ona slučajno vidjela da se prodava. Da. Da otplaćili manje kuću i sad dosta da sve i dalje otplaćuje. Aktualni मतदारu iz doći u u Sintska mosovačku županiju da glasaju. Kako će da dođu? Znači, to su ljudi koji su možda u staračkim domovima ili privatnim, oni jednostavno nemaju čim doći. Kako to se da Ja sam sad se ne da. Ja sam to rekla još prije mjesec dana, ali otoga ništa. Dobro. Kako ćemo sa